Дошкільнята села Озеряни Боршівської громади долучилися до програми «Зелена країна». На території свого дитсадка разом з лісниками діти висаджують декоративні кущі. До акції долучилася Софія Бечка. «Я посадила це, садить Всадить іменний кущ і Віктор Ященко. «Та, сподобалось». «Яке воно в тебе виросте? Де «Дереви дають, даю, напевно, Свіжого повітря. Тож ми хочемо по вітрям діхати. Директорка дитсадка Оксана Міськів розповідає, дерева висаджують 18 дошкільнят. Це діти віком від 3 до 5 років. Хоть у нас малесенька площа, але ми хотіли озеленити її теж. І скористалися цією акцією, запросили лісівників, щоб вони нам висадили туї, щоб наш садочок був чистіший, красивіший. І щоб наша Україна була цвіла і, і була гарна. Головний лісничий Чортківського лісового господарства Олександр Навезівський каже, вибирали ті декоративні кущі, які найчастіше висаджують для озеленення території. Було висаджено 30 кущів туї західної, самшиту, і туї золотокінцявої, які були вирощені лісівниками на базі улашківського лісництва. Філії Чортівські господарство. Наразі під час програми Зелена країна лісівники Тернопільщини висадили мільйон двісті тисяч молодих дерев, каже Олександр Новізівський. Загалом цього року планують посадити 2 мільйони сто тисяч сіянців. Богдана Савицька, Оксана Галіяш. Суспільне новини. Тернопільщина.